Bueno, eu penso que como a moitísima xente pois estamos un pouco cansos, non, da, da forma que da que se fai política agora mesmo, temos a sensación de que, de que hai unha élite que nos que governa, non, e que é moi opaco, que non que non sabe o que se fai co recursos de cada un. Pois hala por mediados de setembro fixeron unha presentación na Praza Maior de O Fún, eh, a verdade que o discurso gusto me moito, os piales onde se asentaba o proxecto, pois pois a transparencia, a participación cidadá, eh, a confluencia con distintos colectivos, Eh, bueno, asinei o manifesto, convocar unha asamblea aberta para a semana seguinte, eh, fun unha asamblea, vin os procedimentos que tiñan, como traballaban, como traballan as propostas, eh, eh, fun continuando asamblea a asamblea, pois eh, eh, encantado da xente que me atopaba polo camiño, e eh, eh, da forma de traballar sobre todo, das propostas que había, e eh, eh, máis que das propostas do xeito de discutirlas. E eh, eh, aí vamos, adiante. <risos>